<تصفيق> ابراهيم ركب تفيج عيسى <تصفيق> حموده لا ليش <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد مرتلين معكم من من ملعب ميتاليست خاركوف ننقل لكم مباراه اليوم 15 8 2018 مباراة السوبر مباراة العمالقه سوبر لو السوبر السوبر مباراة العمالقه نعم انهم هكذا اللحظات <تصفيق> اللحظات ما قبل المباراه الكابتن احمد يهيئ نفسه كابتن فلاح، كابتن حسن كابتن محمد كابتن اباليس عمر ايهاب ايهاب على ال سلام عليك يا ايهاب يا سلام يا سلام. آه. سلام. آه. بانتظار اشاره البدء من حكم المباراه. آه. حيدر.